ما هي المدة المناسبة بين الآذان والإقامة ليس فيها حد محدود الاذان والإقامة ولكن يتحرى الإيمان لا أعلى حد محدودة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحرى ربع ساعة نصف ساعة من ذلك على حسب قرب المؤمنين ومسارعتهم فإذا كانوا يسارعون إلى ويتمعون بكر وإذا كان هناك عندهم كونة آخر راعي أحوالهم ولا في العشاء فإذا كان راعيهم فيصلي العشاء اذا احيانا واحيانا اذا راهم عجلوا عجلها واذا راهم اخرها. طيب. اما الظهر والعصر والمغرب والفجر فهذه ينبغي لما يراعي فيها حالهم ولا يتاخر كثيرا بل يكون يعني متحرر الصلاه في اول وقتها لكن من غير الا المغرب في اولى تعجيلها بعد هذا بقليل. كان النبي يعزلها بعد الاذان بقليل وكان الصحابه يصلون بعد الاذان ركعتين ثم يأتي النبي ويقيم عليه الصلاه والسلام